Simona Halep America la picioare. Imagini sensaționale cu Românca, la Miam, ce i-au strigat fanii, video. Simona Halep în centrul Ateniei, la Miam. Înaintea startului turneului premier, mandatorii de la Miam, Românca a participat la o acțiune caritabil destinat strângerii de fonduri pentru organizaia acei în autism. Mi-am i alust artenisforcari, sport s au jucat măciuri demonstrative, ferea să ină cont de scor, iar Simona a făcut pereche cu Darren Cahill. La eveniment au mai participat Serena Williams Girgule, Francesca Voeinic Chirgios. La final, Simona Halep a fost asaltat pur sublinierei simplu de fani pentru autografe, iar organizatorii turneului au postat pe pagina oficială de Twitter imagini cu liderul FTA, alături de mesajul Miamteiu de subliniere te. Iube, sub liniere, te.